Деякі користувачі у соцмережах зараз забурюються на дописи, в яких пропонуються послуги відпочинку, наприклад, в Карпатах. В країні війна, це зараз не на часі, і я з цим не згодна. Уявіть собі смартфон, який заряджений на 20% на початку дня. Це значить, що будь-якої миті він може перестати працювати, чим завдавати незручностей. Потрібно буде десь шукати зарядні пристрої та підзаряджатись. Інша справа, коли зарядка на 100%. Так от, людині теж треба підзаряджатись, відпочивати та відновлювати свої ресурси. Вона після цього зможе набагато більше зробити. Якщо є можливість організувати якісний відпочинок за розумні гроші, чому б ні? Крім того, це наш український бізнес, йому треба якось виживати. Якщо він продовжує або намагається працювати, це дуже добре для нашої економіки. Але стиль реклами зараз повинен бути відповідний до ситуації, що в країні війна не занадто позитивний і тому подібний. Але це вже інше питання.